الله يسلمك. سؤال أنت منو أنا اللي متعبينه اللي بحجة نحبك باقة وسنينه اي يعني منو وياكب الوقفات الردوهن عليه ستشينة ستشينة قلبك ما لواهز قلبه كان بخير بس اللي ينطقي حير بنياشينة على قلبك أسم الله على قلبك اسم الله اسم الله على الخانوه في دولهم وذا دقاته مو زينه وها ذكرت لوحدك لو ذكروك ها ذكرت لوحدك لو ذكروك جيتك ما تدخل ببال الملح وبالله اوقف خل ادور جسم زين خاف ناسي لك مكان بلا جرح اش يوقف بعينك احط عمره ويطيح ووقفت بعين مواعيد السطح السالفه ما بيها شاهد ما تعيش القفص لو ضايق سمه يحبس جنح اشرفعه خيط الفجر بس يجر نهار اللي يعطش بصف النهر ذاكر له خل اليمر والفعليه وي واحد غريب يمه الزيدة كذا تلقى عدل بيه كسر الظهر وخيام ودخان ومشرعه وحيره السبي وركبه هزل لبستني بإيدك الجرح الجديد، وانت فززت الدموع الغافية، وقام ياهل يمر بغيابك يصيح لا يقع ليك الجرح بالعافية، بيك بردان المشاعر، لبستني بإيدك الجرح الجديد، وانت فززت الدموع الغافية، وقام ياهل يمر بغيابك يصيح لا يقع الجرح بالعافية، بيك بردان المشاعر وانا نار. توصل الجسم وترد لك دافية لك فاتح بالظهر واد طواي تخلع وسجينك الطب حافية جيب عين الصقر جيب عين الصقر يمني تتعال وشوف ياهل تطلع اكثر صافية وعبرت شدتي وردية تغنى وذبئت الجقارة الكاتلتني وقمت عدلت من كثر اللي الينامون بعد ما خل خدي لوح متني عبال العزيز القاب قوسين لقيت الناس مدرش حاسبتني حلاتك يا ملح ما تنعبر ذوق شما كثرك عليهم تفتهمني انا المنلة البيبان مني انا غرقان هم ما قتلهدني يم بيبانهم خلصت مو موسى أعرفهم وانا حني اصغيرون وقمت من ذن كبران ومواليد حشت ياهن هبني الموت بطقه وحده يحل الاشكال بس الشيب من نيطق يثني قمت عدلته الله يسلمك صغيرون وقمت من ذن كبران ومواليده حشت ياهن هبني الموت بطقه وحده يحل الاشكال بس الشيب من نيطق يثنه ناشد مثل حاله صار حلمان شدد والقال احلهن أمس حلمان هيج واطلع بفرقاك حلمان وفز والقاك تتخاطف علي يظل يظل تنور حسرات بيا شاب العسر وين نقله جدام بيا شاب اللي عايله كذب يقنع بيا شاب نحيل ورعشة الشياب بيا بعذابج حاوطيتين وطقتاي يذني زني وزيدت عتب وطقتاي البشر بالريش من تنطق وطق تاي تجي صلاله بمرد النفس بيه ابنية بكليه الطب خليك وياي يا ابو حسين، خو ما مليتوا بالخوه بالخوه انا مسترسل على هذا ذوقكم وهدوكم ابنية بكليه الطب حبة ولد وياها بكليه الطب، كلكم تعرفون اللي بكليه الطب هم يتزوجون واحد يتقدم للثاني بالاخير فحوب ست سنوات كلية الطب متفقين على كل تفاصيل حياتهم عليكم العباسي اسمعوا هاي القصة متفقين على كل تفاصيل حياتهم خليك يا ابو حسين فكملوا ست سنوات راح الولد تقدم لها ما رضى ابوها كالعادة يا بليش هذا طبيب الناس لامت عليه والولد يود اكثر من مشية وما تصير فورا فترة البنية تزوجت ذاك اليوم هذا الولد هم متزوج زوجته تريد صارت عندها ولادة راحت للمستشفى صارت عندها بنية اجت دكتورة شايلة البنية لهذا الشخص الدكتورة هي حبيبته السابقة بينت تقول له الف مبروك بين تبكي بين تتبنى هاي البنية هي بنتها فسولف وياك قل له من ذاك التعب والليل والخوف ودمع عيوننا صار لنا عاده وثر من بابنا بكفك نياشين وانت على اهلي ما خليت ساده من ذاك التعب الله يحفظك الله يحفظك من ذاك التعب من ذاك التعب والليل والخوف وانت على اهلي ما خلي من ذاك التعب والليل والخوف ودمع عيوننا صار لنا عاده وثر من بابنا بشفك نياشين وانت على أهل ما خليت سادة يطشرنا الوقت كل واحد بصوب وتلاقينا صالات الولادة وبدت الله يحفظ من ذاك التعب والليل والخوف ودمع عيوننا صارنا عادة وثر من بابنا بشفك نياشين وانت على أهل ما خليت سادة يطشرنا الوقت كل واحد بصوب وتلاقينا صالات الولاده وبدت نظرات تعبانه على تعبان واللي بحضنه بكت ما ادري ما اقولها ماما الماما راحت ويا بنت اللي واحد مو املها ترى تنحرم من القسمه يا ناس هم تريد واحد يوقف لها والسلام عليكم ورحمه الله